करना okay. असल मैमानी कम आप सब हैत से होंगे सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जो नरान की गाइड वाली वीडियो थी उसको बहुत सारा प्यार दिया तो ऐसे ही अपने जो है वीडियो को लाइक करते रहे करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रही नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए तो आज मैं मौजूद हूँ लेक सैफुलमलूक पे नारान में है जो तो आइए मैं आपको थोड़ी सी लेक दिखाता हूँ اور یہ جو سنو فال ہوئی تھی ابھی یہ یہاں پہ موجود ہے دیکھیے اور یہ ساتھ ہی جھیل کے سامنے کچھ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول رکھی ہیں جو سب مل کر ایک منی مارکیٹ کا منظر پیش کرتی ہیں یہاں پر آپ کو کھانے پینے کی ہر چیز مل جاتی ہے جن میں چائے کافی بوتلیں وغیرہ پکوڑے آلو کے پکوڑے چپس اور ابلے انڈے بھی مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو بریانی بھی مل جاتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ چکن کڑائی کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر آپ کو بہ آسانی میسر البتہ یہ ساری چیزیں مل کر اس حسین جگہ کی قدرتی جنت نما خوبصورتی میں حلل پیش کر رہی ہیں لیکن لوکلز کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر انہیں سب چیزوں سے ان کا روزگار چلتا ہے تو جی ابھی جو ہے وہ شام ہونے لگی ہے جو جیپ والے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں نہران کی طرح جو ہے وہ بارش بھی اب برسنے کے چانسیز ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلتے ہیں واپس تو امید کرتا ہوں آج کو آج کی یہ جی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کہ وہ بگ بگ بگ بگ تھمز اپ اینڈ ڈونٹ فار گیٹ سبسکرائب مائی چہرا تھینک یو ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جگہ پر